Hezký den všem. Vítejte u sledování prvního videa na YouTube kanálu Jiný dějiny, na kterém se budeme zabývat překvapivě historií. Dnes odstartujeme sérii videí, která bude věnována méně známým nebo až zapomenutým osobnostem minulosti. Jako první se podíváme na osudy rodáka z jeho českého pištína. Karel Liška se narodil 6. srpna 1886 v Plištíně, vyučil se řezníkem a uzenářem a následně pracoval v Budapešti a Praze, kde také tři roky sloužil jako svobodník krakousko-uherské armády u 91. pěšího pluku. Po mobilizaci v roce 1914 byl s tímto plukem odeslá nejprve na Srbskou a poté na Ruskou frontu, kde padl 15. dubna 1915 do zajetí. Vysvobozem byl až v březnu roku 1918, ale dlouho si klidu neužil. 30. srpna téhož roku byl totiž opět poslán do boje, tentokrát se 43. plukem na italskou frontu, kde se Rakousko z posledních sil snažilo dobít italské pozice. Za Pijavskou frontou ve městě San Daniele del Friuli byl jeho pluk cvičen před nástupem do boje. Sám Karel Liška se ale nakonec na frontu nedostal. 20. září roku 1918 byl na základě několika údání od poddůstojníků začen za to, že nabádal ke vzpouře pomocí velezrádného letáku. Leták, který mimo jiné obsahoval přesné pokyny pro české vojáky, jak desertovat a jak při útěku co nejvíce poškodit rakouská vojska, u něj byl nalezen a tak byl nešťastný četař Liška odeslán rovnou k vojenskému soudu. Byl obviněn a odsouzen z velezrady. 26. září 1918 byl tak popraven zastřelení. Dnes už Karla Lišku připomíná jen nápis na pomníku obětem první světové války a pamětní deska, která byla původně umístěna na horném domě. Ten už ale dnes nestojí. Těsně před jeho strhnutím v listopadu roku 1984 byla deska Sejmuta a dnes ji najdeme u vstupu obecního úřadu. Tak to bylo pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a můžete i odebírat. Já se budu těšit zase příště. Mějte se krásně. To je hrozný, mějte se krásně od takového tlustýho páprdy, jako jsem já. se